סיימנו את הסרטון הקודם, בנקודת שכמעט מצאנו את n של t, אשר מקיימת המשוואה הדיפרנציאלית הלוגיסטית, אשר התנאים ההתחלתיים שלה היו בין 0 ל-k, וכעת נשאר לנו רק אה, לעשות מעט אלגבריה כדי לסיים, אז אה, נשארנו עם זה, עבור n של t זה חייב להיות נכון, וכעת נשתמש מנעת לוגריתמים, מנעת לשכתב את הצד השמאלי כדולוגריתמים של... אלגוריתמי של משהו מינוס אלגוריתמי של משהו אחר, זה יהיה הדבר הראשון. אלגוריתמי של הדבר הראשון, בכולק על ידי הדבר השני, 1-n חלקי k, וזה כמובן יהיה שווה לכל הדבר הזה. זה שווה ל... בלכתוב זאת. זה שווה ל... r כפול t פלוס c פלוס c, ככה, okay, כמה שנתן להגיד, שאותו דבר, E בחזקת RT פלוס C, יהיה שווה לדבר הזה כאן. הלוג הטבעי של זה, שווה למע... למעריך שאנחנו חייבים להעלות את e כדי לקבל את הדבר הזה שכאן, או פשוט לכתוב זה. ניתן לכתוב, דרך okay. אחר כך שאתם לחשוב על זה, ניתן לקחת את E, אם זה שווה לזה. ניתן לקחת את E בחזקת הדבר הזה שבצד שמאל, ו-E בחזקת הדבר הזה שבצד ימין, ואמורים להיות שווים. אז E בחזקת הדבר הזה מה שבתוך הזו גורם זה יהיה n, זה יהיה n חלקי 1 מינוס, 1 מינוס חלקי k, משלמש, משלט ה-k הזה, שווה ל-e בחזקת rt, rt, משלמש בצבע לבן עבור t, rt plus. כעת, ייתן לכתוב החדש אם אנחנו רוצים. אם היה לנו E בחזקת משהו פלוס משהו אחר, יכולנו לכתוב זאת בצורה RT כפול, E כפול E בחזקת C, ורק כדי לעשות זאת פשוט, זה יהיה פשוט אחר, ייתן אם E זה C, יקרא לזה C1 אולי, אז ייתן לנו לומר שזה יהיה, שוב לכמה קבועים כפול E בחזקת RT, וכעת צריך, פתרון רק עבור n, ושום אם אתם מרגישים שאתם יכולים לפתור זה לבד, ולמצוא מצות את n, אתם יכולים לעשות זאת, אבל נראה. דרך כלל n, אנחנו יכולים את ההפך השני, הצדדים של... רגע, בואו נסעים פה את הקו הזה שיותר נוח, נמתח פה קו. אז אם ניקח את ההפכי, ההפכי שני הצדדים, נקבל 1 חלקי n, 1-n חלקי k, 1-n חלקי k, צבע בעיר, זה שווה. חלקי n שווה ל... ניתן אומר שזה שווה ל... שווה ל-1 חלקי c כפול e בחזקת מינוס rt, אבל 1 חלקי c יהיה פשוט קבוע אחר. 1, אז 1 חלקי c, ניקח את ה-הפכי, ושוב זה יהיה קבוע נוסף, אז ניתן לשחק עם זה. פשוט יהיה לנו uh, קבוע נוסף. ניתן לקרוא לזה c1, לזה c2, זה c3 רוצים. לעשות זה ברור uh, שלא אותו מספר. זה e בחזקת z, זה ההפחיק, ההפחיק של זה, למעשה, אולי נעשה את זה כדי שזה יהיה יותר ברור, זה יהיה c1, הדבר הזה שכאן, ולכן זה יהיה, של זה זה c3, e היפחיק של e בחזקת rt, e בחזקת מינוס, e בחזקת מינוס r, e בחזקת מינוס e rt, ובואו נראה, אם מחלקים את המונה ואתה מחנה ב ורואה שאם מחלקים את המונח הזה ב-n, נקבל המונח הזה ב-n יהיה 1, חלקי n, והמונח הזה ב-n יהיה מינוס 1 חלקי k, זה יהיה מינוס 1 חלקי k, שווה לזה. זה שווה לדבר הזה. ולכן תקד uh, בק יהיה שווה לזה. זה התרגול טוב לאלגברה. בוא נראה. אפשר לקחת 1 חלקי חלקי k, להוסיף את זה לשני הצדדים, נעשה את זה, נחתוך ונדביק כאן, אז נוסיף זה לשני הצדדים, אז יהיה פלוס 1 חלקי k, אז פלוס 1 חלקי k, ונפתור את זה עבור אני אקח את ההפחי לשני הצדדים, אני n, ונרשום את זה כסימון של פונקציה, n של t, נשמש בצבע לבן t, כדי לשמור עלי קביעות בצבע לבן. זה שווה 1 חלקי, שווה ל-1 חלקי כל הדבר הזה. כל הדבר הזה. שווה 1 חלקי, חלקי כל הדבר הזה. אז נעתיק ונדביק, ושווה לדבר הזה. וזה מעניין. זה בפני עצמו מעניין. מאוד מעניין. נכתוב זאת כך, ואם נרצה, אנחנו לא אבים את הסיגנון של k, כ-7 של אני ניתן לכתוב זאת אחרת, נכתוב פה, n של, n של t שווה, ולכפול את המוניב המחנה, אותו, לא זה ככה לרגע, ונתיים, מה שנעשה, נתבונן בזה, אנחנו מניחים ש-n של 0 n התחלתי, אנחנו מניחים ש של 0, n של 0, של 0 שווה ל-n התחלתי, אז נכתוב זאת, בואו נפתור עבור קבועים, בואו נמצא מה זה יכול להיות? אנחנו יודעים מה מתנאים התחלתיים שלנו, אז n של 0, n של 0, יהיה שווה ל... שווה ל-1... חלקי פשוט תאו 0, זה יהיה שווה ל-1 אז זה יהיה פשוט הקבוע שלנו C3 פלוס 1 K פלוס 1 חלקי K שהאוכלוסייה המקסימלית שלנו שהסביבה שלנו יכולה להכיל זה יהיה שווה לעין התחלתי וכעת ניתן לפתור עבור הקבועים שלנו אז מה נקבל? אנחנו צריכים קרוא מקום ניתן לקחת להפחי שני הצדדים שוב זה משהו שאנחנו עושים מרבה. c3 פלוס 1 חלקי k שווה ל-1 חלקי n התחלתי. שווה ל-1 חלקי n התחלתי. פשוט לוקחים את הפכי שני הצדדים. נקבל שהקבוע שלנו, c3 שווה ל-1 n התחלתי. מינוס 1 חלקי k. מינוס 1 חלקי k. ניתן לכתוב זאת מחדש את שלנו. באופי שנקרא פונקציה לוגיסטית. אני מקבל זה ונחמד. היקף n של t, n של t שווה ל-1 חלקי, הקבוע שלנו זה, בואו נתיק בוא ונדביק כאן, אז נתיק, נדביק, זה, זה יהיה הקבוע שלנו. נקבל זה, כפול e בחזקת מינוס rt, בחזקת מינוס rt, פול t, פלוס 1 חלקי k, פלוס 1 חלקי k, k. ואז אנחנו לא את uh, כל המכנים האלו כאן, את כל השברים במכנה, uh, ניתן לכפול הכל במונה ואת המכנה ב-n התחלתי k. אז uh, בנושא זאת את המונה n ו-n התחלתי k, נכפול את המכנה ב-n התחלתי k, n התחלתי k, אומן כל זה יהיה שווה ל... לא... בומוני יש לנו n התחלתי כפול k, ובו מנחנה נקבל... אם נכפול את המונח הזה ב-n התחלתי k, נקבל k, אם נכפול זה ב-n התחלתי נקבל n זה כפול <for> <kalkortunidad> e בחזקת מינוס rt כפול e בחזקת מינוס rt מינוס rt ואם כופלים את זה ב-n התחלתי k נקבל n התחלתי אז פלוס n התחלתי ויש לנו זה מצאנו פתרון במשיבה הדברציאלית הלוגיסטית נכנה את זה פונקציה לוגיסטית ובסרטונים הבאים נחקר זאת עוד וראה מה היא עושה אם אתם רוצים לסרטט, זה מומלט, אפשר באינטר באתר בשם Wallform Alpha או במחשבון, ואז תראו שיש לזה בדיוק את אותן התכונות שאנחנו רוצים שיהיה לזה. זה מתחיל בעין התחלתי, זה מתחיל לגדול בקצב עולה, ואז זה מתחיל להעט, כאשר אנחנו משיגים את האוכלוסייה המקסימלית שלנו, ולכן זה בעצם פורקסיה מאוד יעילה. אם אתם ממדלים אוכלוסייה, אתם יכולים להניח אשרות לגבי מה האוכלוסייה יכולה להיות בזמן מסוים, ותקווה שתמצאו את זה